Ну, звичайно, треба, щоб фіксувалося. Водій Олександр має 46 років водійського стажу. Вважає, такі камери потрібно було встановити раніше. Ну, звісно, треба, щоб фіксувалося. А що ж, що що тільки що їхав. Поза мене, поза мене, поза мене, був якийсь, я не знаю, газ і поїхав. Що ж ти петляєш? А десь вийде хтось, чи щось перебіжить? А було таке, біжить собака, навіть, от собака. Гальмо є, бо ж, ну, то ж собака – теж жалко. Вадим Рапченюк до встановлення камер фото в відеофіксації швидкісного режиму ставиться позитивно. Ну, думаю, це правильно, бо в нас багато хто літає, так сказати, на машині, а має їздити. Камери стримуватимуть водіїв під порушень правил дорожнього руху, вважає водій з 20-річним стажем Олександр. Думаю, що потрібно, щоб не порушували правила дорожнього руху, щоб дотримувались безпеки на дорогах. Технічна можливість камер має змогу встановити, хто був за кермом, каже заступниця начальника управління патрульної поліції Хмельницької Хмельницькій області Марія Журавель. Було встановлено камери автоматичної фіксації в місті Хмельницькому, а саме на вулиці Вінницьке шосе 8 1 в напрямку вулиці Молдавська, на проспекті Миру в напрямку вулиці Старокостянтинівське шосе та на вулиці Кам'янецька 132 в напрямку вулиці Житецького. На камерах Можливо встановити, якщо приблизити, і дійсно співставити особу, яка звернулася, і особу, яка керувала транспортним засобом. Тобто ці технічні можливості є, і для подальшого розгляду справи, якщо при оскарженні, цей момент можна також або спростувати, або підтвердити. Марія Журовель додає, камери автоматично фіксують швидкість більше дозволеної. В населеному пункті це 50 км на годину. Якщо швидкість перевищує дозволену на 20 км годину, штраф відповідно передбачений частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж на 50 км відстановлено їх обмежень швидкості в населеному пункті, штраф за частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною 1 122 статті 122 стіт це сума штрафу 340 гривень, за частиною 4 статті 122 це сума штрафу 1 тисяча 700 гривень. Якщо за кермом на момент порушення був не власник автівки, каже адвокат Андрій Місяць, то він може звільнитися від відповідальності лише у двох випадках за правопорушення. Перше – це якщо особа доведе, що автомобіль або номерні знаки на автомобіль вибули на той період з її володіння протиправним шляхом. І друге – якщо інша особа, яка була за кермом транспортного засобу, особисто звернеться з відповідною заявою, ну і є спеціальна процедура. Все. Ще одна підстава, що несе не власник, це коли до єдиного реєстру внесена інша особа, яка керує транспортним засобом. Все, і законодавець винятків не передбачає. За словами Андрія Місяця, якщо власником автомобіля є юридична особа, відповідальність за порушення правил дорожнього руху несе саме вона. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.